L'assegurança és un instrument financer i, com a tal, ha d'estar al servei de les persones i de les comunitats. Per què apostem per l'assegurança ètica? D'alguna manera és la nostra aportació a l'articulació del mercat social i la nostra manera de participar en la transició cap a una nova economia social i solidària.